اسكندراني <تصفيق> العاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب النهارده هنخش سيرفر النحله 48 اول تجربه لينا في سيرفر النحله 48 اهو يا جماعة نختار الشخصية طبعا احنا اخترنا كل الشخصيات ذكر ذكر ذكر عايزين نختار شخصية انثى نختار مثلا محارب التنين انثى ماشي لا طبعا ذكر اسكندراني العيب تأكيد تأكيد واسمع المفيد اخش علي طول سيرفر النحلة أول تجربة لينا في سيرفر النحلة طبعا الهدف من الفيديو دوت انك لو عايز تسجل معايا فيديو في سيرفر النحلة تقدر تسجل معايا عادي من خلال تكتب بس في الأمس اسكندروني دوت العاب تقدر تسجل معايا فيديو كده يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هحاول ألفن وأكبر الايميل وانت كل اللي عليك تسجل معايا إن شاء الله هتلاقي الايميل جميل, جميل جدا أول ما تيجي تسجل معايا بص هو مستوى واحد لما تيجي تكلمني بقى شوفوا المستوى يبقى كام <تصفيق> <تصفيق>